مرحبا بكم متابعي دولة تيوب سنأخذكم اليوم في رحلة لتتعرّف على دولة جديدة من دول العالم الكاميرون تعرف رسميا بجمهورية الكاميرون ويقال ان سبب تسمية الكاميرون بهذا الاسم قادما من كلمة كاميرو البرتغالية التي تعني القشريات وذلك بسبب إيجاد البرتغاليون نوعاً من أنواع الجمبري في مياه نهر الروي تقسيم الكاميرون وعاصمتها يقسم الدستور الكاميرون إلى عشر مقاطعات تتمتع بحكم شبه ذاتي كل منها تحت إدارة منتخبة وهم أداماو والمركز والشرق والشمال البعيد والساحلية والشمالية وشمال غرب والجنوب وجنوب غربي والغرب أما ياوندي فهي عاصمة الكاميرون وثاني المدن حجما بعد دولا وتقع في وسط البلاد على ارتفاع 720 مترا فوق مستوى البحر الموقع الجغرافي تقع جمهورية الكاميرون في وسط غربي أفريقيا تطل من الجنوب الغربي على خليج غينيا وتشترك في حدودها الشمالية مع تشاد بينما تحدها من الغرب نيجيريا ومن الشرق تطل على جمهورية أفريقيا الوسطى وتحدها من الجنوب كل من الجابون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو. المساحة: تبلغ مساحة الكاميرون 475,442 كم مربعًا حيث تشكل مساحة اليابسة 472,710 متر مربعًا من المساحة الكلية ومساحة المسطحات المائية 2,730 كم مربعًا اللغات في الكاميرون تعد اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في الكاميرون وتليها اللغة الإنجليزية العملة في الكاميرون الفرنك الوسط أفريقي هي العملة المستخدمة في الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الإستوائية والجابون أي أعضاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا المعلم السياحيه في الكاميرون شاطئ يمبي احد اجمل معلم السياحه في الكاميرون لكونه يضم رمالا بركانيه مميزه كما يوجد هناك شاطئ كريبي ويضم مناظر طبيعيه غاية في الجمال ورماله ذات الوان ناصعة البياض. مدينة بويا واحده من افضل اماكن السياحه في الكاميرون حيث تشتهر بضم عشرات الجبال التي تناسب محب اكتشاف الطبيعة وجمالها وتحتل مدينة ياوندي أهمية سياحية كبيرة فهناك يمكنك الاستمتاع بزيارة الكثير من المعالم السياحية وأجمل أماكن السياحة في الكاميرون حيث توجد القطع الأثرية المميزة بجانب المعالم التي تشير إلى عراقة وفخامة الثقافة الكاميرونية وهناك تجد أجمل المشغولات اليدوية ولا يفوتك الذهاب للغابات التي تنتشر في المنطقة حيث الطبيعة الساحرة والتنوع البيئي فهناك تجد أجمل أنواع النباتات والحيوانات والطيور وتعتبر الأفيال من أكثر الحيوانات المنتشرة بالغابات وتنجح في جذب مئات العائلات إليها كما تجد هناك مزيدا من الحيوانات المميزة وتتمكن من تغذيتها بنفسك ومنها الزراف بجانب حيوان شيتا والغوريلا كما تكثر البرك المائية والبحيرات داخل الغابات وتكون موطنا رئيسيا لحيوانات كثيرة مثل فرس النهر ولا يفوتك التقاط صور مميزة برفقته المناخ يختلف المناخ مع التضاريس فمن الطراز الاستوائي الراتب على طول الساحل في الجنوب حيث توجد بعض المناطق التي تعتبر من أغزر جهات العالم أمطارًا حيث يبلغ متوسط سقوط الأمطار السنوي 405 بوصة التعداد السكاني بلغ عدد السكان في 2016 23.44 مليون نسمة ويتكون سكان الكاميرون من حوالي 100 قبيلة زنجية تشكل 80% من جملة السكان بينما الباقي من جماعات تنتمي الى البربر والشا والعرب والحامين وغيرها من الجماعات الدين في الكاميرون تشكل نسبة السكان ذوي المعتقدة المحلية قرابة 40% من عدد السكان في حين يشكل المسيحيون قرابة 40% منهم أما المسلمون فيشكلون قرابة 20% من السكان إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وإن أردتم مشاهدة مزيدا من هذا المحتوى الحصري اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتنضم إلى متابعينا